...що одержує перемогу у сутичці з ведмедем. А тут крокодил з відкритою пащею. Шукає здобич. Тигри, слони, дракони та пірати. Все це роботи 14-річного... ...Максима Помінчука з села Розанівка, що на Баштанщині. Його хлопець ліпить пластиліну. «Я не любив ігрушками гратися. Я тільки пластиліном ліпив і грався тільки пластиліном. Мені не потрібні були іграшки. Я і пластиліном грався. Ну так вже грався, а потім це якось зайшло більш професіонально. Якось воно начало у мене виходить, того я й дальше, далі, далі продовжував. Ужитковим мистецтвом Максим захоплюється з восьми років. Першу іграшку тигра виліпив зі звичайного пластиліну. Зараз використовує в роботі спеціальний професійний пластилін для моделювання. Він має кращу структуру, тримає довго тепло та не втрачає форму, бо в своєму складі має віск та глину. Його хлопець замовляє з закордонних сайтів. Одна упаковка такого коштує від 800 гривень. В Україні такий матеріал коштує удвічі дорожче. Працює по фото або і Кізом, які знаходить в інтернеті. Хлопець говорить, найважче працювати з дрібними деталями, а ще важливо дотримуватись послідовності. На одну роботу витрачає 3-4 години. «Наприклад, ось ця фігурка. Ну, я вдохновився з цією фігуркою теж з фільма, це «Пірати Карибського моря». Ну, це має бути Джонні Депп, бути на обличчі. Ну, у мене поки ще не виходить ліпити обличчя. Це доволі ще складно робити. До цього ще треба стремитися, щоб краще робити. Найкращі вироби дарує друзям, а нещодавно продав декілька, розповідає мама Юлія Помінчук. Хотілося б, звісно, щоб його розвивати. Ну, в селі в нас тут немає такого. У своєму доробку юний майстер має зараз 50 фігурок. Скільки зробив виробів загалом, ніколи не рахував. Ольга Руда, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.